Так, всім доброго вечора! Ми з України. Починаємо спілкування на каналі Творче бджільництва. Сьогодні в нас в гостях шановне подружжя громових Василь Микитович і Людмила Іванівна. З Василь Микітовичем знайомі протягом 30 років. Ми були ліхіє 90-е, Вася помніш, як ми в Троїцькому монастирі познайомились там. І по сьогоднішній день. Первий, від кого я тоді почув, привозив 2,5 кг, як зараз пам'ятаю, вже зібрав матичного молочка і привозив на пробу тоді на, цю, на цей семінар. І про маточне молочко я дізнався, тонкощі застосування від Василя Микитовича. По ЖВМ, Воскова міль, я дізнався тонкощі лікувальні від Василя Микитовича. І тонкощі лікувальні про гомагенат я дізнався від Василя Микитовича. Так що фактично це мій віртуальний вчитель. Практика в нього величезна по бджільництву, величезна практика по… Таким ось напрацюванням лікувальним. Мають вони е, з Людмилою Івановні спеціальні курси підвищення по апітерапії, величезне напрацювання по різного, е, ну, всі різні і які де, як можна застосовувати. Ми, будь ласка, сьогодні послухаємо. Так, Василь Микитович. Прошу любити і жалувати. Будь ласка, коротенький анонс, і потім переходимо до питання відповідь. Доброго вечора, пані і панове. Радий вас побачити, почути, поспілкуватися. І спасибі Володимиру Єгоровичу, що запросив нас на таке дійство. Тому що то COVID не дозволяв нам спілкуватися на живу, то зараз війна, а ми якось повинні виживати і спілкуватися. Бо без чого людина не мається без спілкування. Ну що я хотів сказати про себе, про нашу сім'ю. З бжолами з 80-го року. Апіотерапією, можна сказати, зайнявся з 91-го року, коли наче збирати матушно-балашко. Ну і до 91-го це було любительство, після 91-го це вже пішов професіоналізм. Тому що був єдиний засіб існування сім'ї, це бжоли були. Ну і далі розвивалися Тергуф, включили нашу біхота, так сказати, біжділ Потім, в 2001 році, зайнялися воскові молі. Цьому послужила стаття Синякова в журналі «Пчеловодство. Воскова моль і трудно ізлічуємої болезні». Там був рецепт, там було застосування, от з того, як тих пір ми Потім зайнялися ще тру тру трутньовим геоменатом. Але дорога до нього була доволі складною. Зразу е, наші українські спеціалісти, вчені, кандидати наук мені, ну, говорили мені, що роби консервацію на алкоголі. Коли я дав оцей гомогенат на алкоголі в Інститут репродукції в Києві, то була е, якась е, Ну, стимуляція була якась, але по спермограмі ніяких відмінностей від контрольної групи. Тобто, як на мужське здоров'я, то практично ніякої дії. Потім ми вирішили попробували на меду робити. І з тих пір на меду працюємо. Чим тут? Я не буду конкретизувати, але... Багато є цікавих моментів, як застосування, як провірки людей, які чи можна їм давати це, трудно, чи не можна. Ну і десь перший раз по ПМЖ я виступив в в 2007 році. І з тепер вже ця інформація облетіла весь світ, і весь народ вже старається з ними діломати. Ну а потім з 10-го року вже сплю на бджолах. Так що тут теж деякі є е, спостереження, цікаво. Е, так що вони дуже важливі для того, щоб нормалізувати психологічний стан людини. Це дуже таке важливо зараз. Потім ну, бджоли, що роблять? Вони перезагружають наші мозги. Так, як от комп'ютер ми перезагружаємо, коли він підвисає. Буває, і в людини мозги підвисають на якійсь думці, і ні туди, ні сюди, то бжоли дозволяють вискочити з цього стану, стану залежності і нормально далі жити. Ну, Людмила Івановна моя помічниця, мій, так сказати, критик со всіх сторон, що не так, ти не так, не так, я такого зроблю, ні, ти не вмієш, не, ліз, не... то я їй віддав все мазі, все вона мазями займається, кремами, бальзамами, отакими от ділами. Я туди навіть не знаю, як вона робиться, тільки знаю, як користуватися ними, як їх навчати. Це важливіше, це важливіше. Кожен своє має. Так. Коротко, я так сказати, про все, пробігся бігом коротко дуже... переходимо до питань так я зрозумів. будь ласка можна питання так Віктор Андрійович Виктор. бджоли апітерапія і сустави є щось цікаве ну, по, -по, -по, по цій темі. це дуже цікаво і дуже актуально і Людмила Івановна піш тут розкажу вона має цю проблему і сама її самотужки пробую рішити. Вже не один рік і не два. Добрий день всім. Ну що, маю, маю грижі, маю проблеми з спиною. І мед — це така штука, що не легка робота, і відкачка, і тягаєш буває, і допомагаєш тягати це все. В общем, спина — проблема є. Що робила — не допомагало нічому. Якось поїхали ми коли ще в Росії, коли війни не було, запрошували нас, як ввели нас у спілку терапевтів в Росії, запросили на конференції. Ми їздили кілька разів і, і купила я там живу цю кедру. Я знала і чула за неї багато, що вона дуже добре допомагає при, при хворих суглобах. От, і Дома приїхала. І почала щось робити, тому що було дуже тяжко. Мене, подивилася, у мене є і прополіс, і віск, і ну, все є, і, і молі, і молочко, і все. Ну і в мене ще є живиця кедрова. От. І я добре, що записала, отак от методом, як кажуть, втикав, все, все пробувала і е, ну, позаписувала, чого, скільки кинула, а вдруг мені ще поможе і треба буде. І я зробила отаку от мазь, це називається, ми, ми пишемо, мазь для м'язів і суглобів. От. Попробувала хвилин 15 і я заснула. На другий день, думаю, це випадково, а то спати не могла, спина боліла, крутилася, поки знайдеш положення. На другий день те саме, а перед тим три дні лежала, якраз перед, цей, перед відкачкою меду, Три дні лежала пластом. Робили блокаду, що не робили, нічого не допомагало. І я вирішила спробувати такими е цінними продуктами, і воно мені допомогло. Лишилося кілька штук, я їх відправила, е повезла на виставку в Київ, там теж люди попробували. Результати шикарні. Я знаю по собі коліна, лікуть, де що не порядок, втираєш, якщо це спина, береш невеличку кількість мазі і від шиї легкими масажними рухами втираєш, розігріваєш, масажуєш, тільки не тиснути там, де є грижі, де протрузії, не тиснути. Втирається, потім можна, щоб не витерти там футболкою, сорочкою якоюсь, береться алюмінієва фольга, та що у рулончику продається, Потрібний кусочок врізається, приліплюється зверху після того, як натерли, розладили і потім чимось шерстяним укутати. Так спите, як кажу, на, дуже швидко. І це провірено і вже, мабуть, років з 15 вона користується таким попитом. Я її постійно готую. Я кажу, забрусний віз, там, там олія, там Подмор, там, прополіс, там, ну, практично всі продукти бжільництва ну, і кедрова живиця. Я беру і таку масло в цій живиці, і беру саму живицю. Ось так така штука. Поки що лучшого я не бачила. Поки ремарка. Що. Людмила Іванівна, будь ласка, ремарка. Якщо так. я дав на каналі ваші координати, реквізити можна буде. Ну, будь ласка, добре. я людям висилаю, зараз виставок добре, добре. немає. Ковід, ковід був, а тепер війна, виставок немає. Люди, які клієнти, лишилися, пам'ятають, дзвонять, питають а ви, а ви що, займаємося? Займаємося. І ми висилаємо по новою поштою, відправляємо такі речі. Ну, полі само собою, там можна, якщо це, допустим, коліно-лікоть, такий суглоб, що, що він, ну, то, значить, втирається, і капустний листочок, і теж ще ця ним примотати. На нічого. Ніч. Ну, якщо болить дуже той день, якщо нікуди там, але після того, як зняли фольгу, обов'язково треба е, ще під одіялом спити. Зняли оце все укутання і під одіялом поступово остигли, потім вдягнулися, щоб десь якоїсь познячка, щоб не було. Воно і розігріває, воно знімає спазми мішць, стає краще і біль знімає. Добрий вечір, мене звати Наталія. У мене таке питання. Скажіть концентрацію живиці у цій мазі, якщо можна. Скільки ви додаєте? Або масла живиці? В залежності, ну десь процентів десять. Десять процентів, дякую. А підмор підмор перемелений. Перемелений. перемелений. Скажіть, будь ласка, ви мазь готуєте на водяній бані, у скляній банці чи ні, у металевій? Ні. ні. Емалірована мисочка і я в ній готую. Там, розумієте, всі продукти бжільництва практично, оці що йдуть і підмор, ви, ви, ви ж ви його температура, я чула, е, теж розказувала Чухрай, що вона там при 100 градусів. ну ми, ми сушимо менша температура, але е, длітільний такий невеличка температура, але е, длітільний час, щоб воно повністю висохло, не даємо дуже високий. А тут тоже, на, мало, на малому вогню, ну, ну, ну, треба його, тому що щоб воно витягнуло, взяло, там не так багато його готуєте не, не такий довгий час, але щоб воно взяло всю цю силу з тих продуктів. А на водяній бані я пробувала, не виходить. Нема mm -hmm. тої сили. Скажіть, будь ласка, а скільки ви Пропорція. на пропорцію додаєте яка кількість воску і яка кількість масла? Осно, за основу я беру оцю мазь, що кажуть, що жовток яйця, олія, оце, оце, це основа. А вже оце, ну я казала колись, що кажу, багато людей питають рецепт такий, я колись казала, кажу, я, може колись її запатентуємо, це моє таке, тобто, так, я тісто так. трошечки малесенькі, малесенькі секрети. Так, розумію, То, твої секрети повинні так, бути. чуть бачите зараз. Mm -hmm. – Дякую. – Скажіть, будь ласка, стосовно варикозного розширення вен, які б ви запропонували процедури? Варикоз – дуже така проблема, серйозна, але тут я хотів вам здалеку начати цю тему. Діло в тому, що є на землі народності – це Північний Сибір, Чукче, Венки, і там другі народності, яких варикоза і геморої немає в жодної людини. чому тут суть? Суть в тому, що вони є сире м'ясо і сиру рибу. Тобто, із сирим м'ясом і сирою рибою поступає в організм достатньо колагену. А колаген це наша арматура для наших м'язів. Якщо цієї арматури немає, рихлий ткані, і ці вени вискакують, образується варикоз. То як по, ді... по дієті, якщо у вас є можливість купляти ковбасу, купляйте сиров'ялену. Якщо рибу, то не жарену, не варену, не печену. А селедка? Бажано, не гарячого копчення, просто домашня селедка. Це такий є, це й, е, виробляють в Польщі. Колаген фірма, він не дешевий, але дуже ефективний. Ще е рекламу колагену дам невеличку, що в кого є грудіми п'ятна, оцим помастив кілька разів, і грудіми п'ятна немає. І так само по варикозу, і по геморою. По геморою кілька разів проводиться, і все. До свидання. А по бжільництва, це перга, пилок, отакі, іменно... Потім моль розжежити кров. Так що є, були в нас випадки, що одному нашому знакомому робили на один зі операцію варикозу, а друга так теж треба вже робити. І він почав переймати пилок і необхідність операції відпала. Тобто такі є навіть позитивні результати від пилку. Ну, пилком не треба зложивати. Місяць поприймали, потім робити тому що якщо ним дуже довго, то можна, знаєте, якщо мало вітамінів, погано для організму, і якщо їх дуже багато, то теж погано. Так що треба так сказати між капельками казав колись Тровчук. А бжоловжалення, Василь Никитович, а бжоловжалення, Я спостерігав, коли з'їздив до покойного Слоденка Юра Миколайовича, а він працював. В медінституті в Одесі на кафедрі кардіології. Ну, і я приїжджав до нього пів шостого ранку, а він вже з п'яти ранку приймав людей. До 8 часу у нього начинали лекції, то він при... заходив в кабінет, сидить в кабінеті молодиця, платя на голові, і він кожну оцю гв'янку ставить бджолу. І ця обжелана очах, ця венка на очах зникає. Шка, Оце, якщо вони оці, є розсип така на ногах, ну, некрасиво, сіточка, то так, ставити її, ще ще зу, ще Так що дуже, але це треба щось спеціаліст зробити, бо я можу тисячу людей ядом вилічити, ти, що перший, як відкине, я сяду в тюрму. Понимається? А скажіть, будь ласка, стосовно зовнішнього препаратів застосування, є якісь напра... напрацювання у вас? Знову креми, мазі, стосовно варикозу, опять же. У ну, нас є, якщо вже варикозні язви, то є в нас мазі трофічні язви. Ось. То для, для загоювання ран буде. Да, да, для для загоювання я... Якщо вже іменно загоюється, то буквально. Тиждень достатньо, щоб загоїлася варікозна язва, велика, буває така на долоню. І приходять люди, як показують мені, там, діабетисна стопа, потім такі от речі, як трофічні виразки. У мене у батька мого була така теж виразка, якось він упав, в нього, ну, в нього було таке, що в Німеччині довго був, підірвав здоров'я під час війни, потім Теж якісь проблеми, тяжка робота була. Ну і в нього сильний тромбофільміт був. Сильний, ноги сильні, і е, в селі був, ми приїхали, а він лежить, е, знаєте, село, десь не, не помив руки, а лізе туди до тої рани, заніс інфекцію, страшна така. Я його забрала сюди додому і е, буквально, ну, там дуже вже було, ми одразу не, не, не знали. От то десь до трьох місяців, бо там він упав, вдарився, і крім того, що ця виразка трофічна була. Тут прийшлося три місяці затягувати зажило. Ну як що робиться, отакою, от якщо, якщо вже язви, значить береться е, марганцовка обов'язково, ніякі ні рівваноли, ні фурациліни, нічого, ні перекіс, ні в якому разі е, крепкий такий розчин марганцовки. Чорний я uh, прошу uh, розводити у, там, у якусь окрему посуду, в літровий банці чи півлітровій, і потім надливати в меншу. Чи, набрали чашечку води чистенької, її, додали трошки такий, робите насичений розовий колір, uh, і промиваєте салфеткою промиваєте, якщо вже язо добре, остатки оцього виділень, оце все змивається. Марганцовка що робить? Підсушує рану. Бо, uh, Тір якийсь вона розквасює, там холодець такий отримує, негаданий такий, не, не розмукає. А саме марганцовка підсушує, промокнули, воно під трошки кілька хвилин, а потім тоненьким слоєм наносить мазь воскова з приполісом. Ага. І е, капустний листочок приклали, м'ягенький, і оця в аптеці продається сіточка. На голінь там, на що такі от… Е... Еластична така. Так, да, і от натягуєте поверх тої капусточки, просто фіксуєте не бінтом, не, не, не зав'язуєте нічого, а просто при, при, зафіксували цією сіточкою сигнал міняти пов'язку, підсохший капустний листочок, там висока температура, вища, потім рана, і капусточка підсихає. Значить, знову сідаємо, е, промиваємо знову, новою марганцовкою розводить, е, промивається рана, підсушується. І це якщо за день там 5-7 разів, кожні 2-3 години робити цей, цю перев'язку, днів 5, люба язва загоюється. Затягують. Дякую вам. Дякую. Василь Микитович, я знаю, у вас є досвід великий і по сонна вулика. Будь ласка, як з вашої практики, які... Більше всього, ну, зустрічались вам хвороби, які, які так, що більш-менш дійсно піддавались сон на вуликах, і які протипоказання? Бо буде, прийде час, коли ця буде тема дуже актуальна. Сон на вуликах. Взагалі, це, так сказати, як ото то є, на тваринах людина на конях їздять то простати не буде в людини розумієте що на коні їздить там постійно йде масаж масаж а, там з дельфінами і прочі так і бджоли бджоли також мають потенціал дуже високий і вони розумієте от по моїх спостереженнях що виходить якщо ти лягаєш туди спати Зразу такий гул, а тоді тебе як воронку затягує. Розбудити не можна. Ми якось підміло лягли на, одні, на одну лежанку і на другу. Дочка пішла гуляти, поставила ключі в нас в домику від хати. Прийшла, діргала, стукала, кричала нам на вухо, не можна розбудити. Наскільки міцний сонка як? Хай вас могло було винести, десь викинути. Це після, після, після трудового дня на пасиці. Ні, ну наскільки крепкий сон, і, понімаєте, якщо переночував там, то ти, вродь отой о той груз, о тих проблем, що накопився, він десь розвіявся. Ти як свіжачок на другий день йдеш, і ти знов займаєшся. Тобто вони дають енергію, дуже потужну енергію. І що я спостерігав? Приїхав якось до мене муж, мужчина з сусіднього села, точніше, не приїхав, його привіз Він сам теж може їхати, але він не міг їхати за рулем, тому що в нього так спина боліла. грижі, позвоночні, і він вже руками опирався в сідіння, щоб приїхати. Він не міг руля держати. А у нього там інші ще були проблеми то поки я пішов йому готувати заказ другий, я кажу, ви дяште, поки полежить вони з вами порозберуться. Бо в за хвилин п'ять роблять діагноз. Якщо у людини є якась проблема, вони її починають в проблемних місцях. Або ниття, або температура, або пульсація в тих місцях. І люди кажуть, слухай, а як вони знають, що мене простатіт? А як вони знають, що я 20 років назад нового в тому місці поламав? Починає в тих місцях боліти. Тобто бджоли наверх виносять ці проблеми, які є в організмі, і, і потім починають їх вирішати, оці проблеми. То я за цього чоловіка розкажу. Він їх, тоді півчаса десь полежав, встає, каже, слухай, я вже можу шурки зав'язати. Я не міг зігнути, щоб шнурки зав'язати. Мені зав'язали турки. На другий день він ще сам приїхав на вулицю. В общем, за тиждень приїздів він вже почав косити. За тиждень. Тобто, що виходить? Що в суть не в самих костях, а в наших е м'язах. М'язи, якщо спазміровані, то вони визивають болі. коли там. А якщо людина лягає на вулик, там, де мікровібрація, розслабляється м'язи, в нормальному тонусі, знаходяться і болі виходять. Покращиться про обіг, тому що жоли, як правильно, теплі. Тобто на лега лягаєш як на чарінь. Ну, ще другий момент. Головний болі, який не таблеткам не піддавалися. Я є, жінка приїхала з Києва, то з першого разу в неї голова перестала боліти, що вона каже, я вже півроку, не знаю, що таке не болить голова. То вона ще п'ять днів походила для закріплення, і слава Богу, більше не приходить, значить все нормально і головою. Ще за ті рамочки скажу. Ну і ще я використовую універсальний обезбалюючий метод це Ребеннікова, це пусті рамки, відкачені суші шість рамок не менше шісти рамок я встанавлюю людина коли лежить на лежанці якщо голова не болить над головою груди над людьми область, області таза області нога над ногою тобто ставлю ці рамки до на, на проблем над, над проблемними місцями. і теж дуже, дуже ефективно працює потім були в мене приходили хлопці за ТО, що в ті старі времена то один з хлопців, теж там якісь проблеми у них були з, з, з замісником. Начальником мечасті разом приходив з хлопцями, яких там проблеми були. То один з хлопець сидів і каже, слухайте, дівась. А мене ск... з макушки голови донизу щось опустилося. Я, я постійно постійно настромі після цих взривів, я повинен десь ховатися, якщо десь чую якийсь чи хлопок. А тут знає, каже, щось таке спустилося донизу, каже, каже навіщо в, нас, в нашій часті там шість психологів, поставте один вулик такий бджоломий, і вони будуть вирішувати краще проблеми, чи ці психологи. Так що це доволі актуально зараз для наших хлопців буде. Обов'язково треба буде включати для реабілітації, от, іменно якраз сон на вулиці. Скажіть, будь ласка, протипоказання вікові, там, вагітні, діти, чи... Вовше, протипоказання, якщо є люди такі, що вони, знаєте, дуже багато в них е, як, негатива. Якщо людина дуже багато негатива, вже її одразу виганяють звідти, її там так дискомфортно погано і погано вона тікає. У мене знайомий в Чечні є дядьчо Базаїв, то розказував, прийшов до нього, апітерапевт з Чечні, прийшов до нього на вулик його знайомий, ліг і одразу просить, звідти, бо йому погано. Ну і каже, що я його відправив до Мули. Мула, мула зробив на караном на голові подержав, так вичітку зробив, каже, приходить, зараз час-два лежить, хоч би що. Є й такі випадки. Так що тут, ну і ще що важний момент, що е, якщо людина хоче е, на цих вуликах отримати оздоровлення, то обов'язково треба перед процедурою випити води, яка в цьому вулику стоїть, або сік, або... Ну, якусь е, рідину. Чому? Тому що організм отримує прибавку енергії і хоче дуже швидко викинути всю гаду, що скопилось в організмі. Тобто йде перегрузка печенки, йде перегрузка почок, і якщо не буде, буде мало води, можуть бути крізві стани. Ну, от, е, токсини захлихнути просто. Через те, щоб розбавити ці токсини, треба якісь рідини побільше випити з цього вулика. Тобшо, так що ми є саме, ми теж є рідина, в основному. У нас постійно зараз на бжолах стоїть вода, ми її заражаємо потім п'ям. Колись Люда возила в Київ до спеціаліста по енергетикам воду з вулика. То він як взяв, така, людина бере в руку цю воду, бутилку з цією водою вулиця, а в неї показники покращиться життєві, зразу. каже, слухай, Людмила, давай мені воду вези, а я ме клієнтів тетьма з бізнесу строїм. Ну, на другий раз Людмила бере зимовнику, я понакладав води, бере там відро води, поїхала. Провірає а вона ніяк. А що вийшло? В зимовнику в крайній сім'ї були зяті. Вони відійшли. Тобто бджоли ушли в І на них енергії ніякої не було. Вроді постояли. Вроді постояли на гулику з хто бджолима. І часто от, обламався цей бізнес. Бізнес так що такі бувають випадку. Коротше кажучи, енергію вони таку, якщо чорна енергія, вони її не сприймають. Так, да, так, да, вони дуже, ну, дуже не люблять алкоголь, особливо сахарний і розведений спір дуже не люблять. Якщо вип'єш 100 грамів і я не спати, то зроблять двері не години. Сінром покупку випили. Чи вино, яке з сахаром заправлялося, чи горілка сахара, то коли випивав таке, то я боявся на них спати. Вони роблять дуже погано. Добре, яке ще питання? Є, до речі, можете Хі -хі. в чаті. Хі -хі. Писати. Питання до вас? Стосов... Якщо питання є в кого, підожі, Юра, якщо є у кого питання, можете в чаті писати. Чат? Стосовно лежанки, є питання в мене. А скажіть, будь ласка, у мене поки немає такої напасиці, я ще молодий бджоляр, але ну, є в планах побудувати. Можливо, якісь тонкощі при будуванні, які треба врахувати. Ви знає, Щоб вона мала най, найліпший ефект від того. Ви знаєте, самий законодавець МОД по лежанкам – це Яровий Микола Миколаївич. Він має прилад яким він провірає енергетику людини до лежанки, і потім енергії людини після лежанки. І він може підказати, який, якраз вам треба лежанку. Там може бути лежанка знизу бджоли, зверху бджоли. Є такий варіант у нього. Понимаєте? Так що є, от я знаю, одного пасічника в Запоріжжі, який на лежанці не може взагалі... Туди. У нього дуже великий енергетичний статус. Він туди заходить, у нього ще більше енергії, його захльостю, як мається. На дві особи дуже зручно, тому що в нас літом ця лежанка служить як офіс для прийому клієнтів. Тобто приходить людина, одразу оздоровлюється на лежанці, і тут зразу запах, такий шум. Якщо вони ще вентірують, коли взяток то там взагалі дуже приємно сидіти. І, і от і самим розслаблятися теж. Ну, в цьому році ми ще доробили в якому плані. У нас було тільки двох двоє складене одіяло шерстяне поверх досок. А цього року ми поставили матраси із гречки. Шелухи, шелухи гречки. Бо був на одну, на одну лежанку був матрасик а другому без то більше клієнтам дравилось на гречку лягати то ми вже зробили на обидва гречку а візьміть гречку знаєте зерно там пірамідка Кожне зерно це пірамідка І якось воно теж впливає на людину як я не можу вам сказати але те що приємно на ньому лежати сьогодні Добрий вечір Соборозький Рошад, Рошад да. Вы сказали, что вы сушь там, подставляете на больных местах, на каком расстоянии вы делаете? Это... Вот это... И еще второй вопрос. Вот. Какой у вас, на какое время у вас пациент ложится? Полчаса, час, два часа? Какие рекомендации часы. будут по вот этому поводу? Первый раз люди приходят сюда. Здесь... Мінімум вона в цьому доміку просто перебуває. Вона не лягає, вона перебуває, з нею ми просто працюємо, її розказуємо на питання. А коли вже лягає, якщо, то десь перший раз на час пробна така, а тоді може, по два години. Дехто і на ніч проситься, якщо вже там днів 10 прийшов вже і на ніч хоче попробувати. 10 да, днів 10 треба. Так, 10 треба. Щоб результат отримати якийсь. Адин і теж, Василь Вакідович, один і той же лежить? Mm? Десять днів один і той же лежить. Так, приходять, буває кожен день, буває через день, виходить, на дві години. Ні, ні, ні, два... Іванович, я питаю, за що? Є така, я на Пімонді в 2013 році був, коли в Києві, був, була доповідь вченого. Він каже, першу добу, чи годину, як ви кажете, Жолинна сім'я зчитує інформацію з фізіології, того хто ліг. Потім починається лікування цієї ж фізіології, і щоб він один, цей який він ліг, щоб він десять діб і проходив на цих вуликах. А цих день? Що вам по цьому, по цьому вам знайомо? Ви так придержуєтеся? Ми цього не придержуєтеся. У нас буває, приходять двоє, пара, чоловік, жінкою приходять, там два міста, вони закриваються. Дехто на який лягає, ми не дивимося, але вони приходять довольні, кажуть, що їм лучше, вони засипають, вони відпочили. А, а так особу ми не наблюдали, що там казали, що ну, отут де гречка на гречаному цьому матрасі, каже, тут тепліше, не знаю яка, ну більше якась енергія буде чи що. Через то ми вже зробили на обидва матрасики ці, і подушка така сама, невеличка, теж з цієї гірчаної шерухи. От, отакі трошки наблюдення, ну, небагато. Ми, от відколи ковід ми старалися не, не запрошувати, чесно. Тому що люди приносили нам готовий ковід, і ми мусили перехворіти. Через то старалися, щоб інфекція, хто його знає, хто які, то старалися, в цей період не брати людей. Там дуже хто просився, а так не брали. То, от, два роки це ще й випало. Добре, добре. добре. Ви, я я звиняюсь, вони сказали, на якому розстоянні ранку, віддань, ну, десь 25-30 см від тіла, десь так. Щоб можна було перевернутися, щоб не зачепити це грамо. Щоб... Ага, понятно. — І повинно бути 6 штук? — Не да? менше 6, не менше. — на, на одну точку? Да. — Ну як, берете там додановські рамки, чи я в магазині навіть складав 2 стопки чи да, 3 стопки магазинних ставив. Ну, там проста, проста така приспособа, що дозволяє надкровати ці рамки, пересуватися в любе місце, куди, де зручно. І ще такий питання к вам цікавий, по безплодію ви працювали в Лежанці, як ви вважаєте, наскільки це актуально? Вообще? В тому числі, ну, у нас можна похвалитися десь більше 30 похресників вже, тільки в одному молоді чоловік 10 наших, багато в Гайсіні є, в других місцях, так що, але там комплексно, не, не одна Лежанка де одна лежанка. Є, якщо в людини негатив, розумієте, то відновити нормальне поле своє, бо кожна людина має своє поле, то це, так, да, теж важливий момент. Але треба ще, ну, дивитися, які проблеми, бо є проблеми у жінки, бо є, буває проблеми у чоловіка. Ну, більше Людмила цим займається, розкажи, як ти землю готуєш. Е, да, багато сімей звертаються, зразу. Вони як зразу, о, молодята хочуть для себе пожити. Вони кажуть, вони то в них е, освіти ще немає, то в них нема де жити, то в них машини, то в них меблі крутяться. А тоді крутяться вже коли пройшло там п'ять-десять років. Тоді вони вже хочуть, а в них не виходить. Приходять, шукають, е, що там назначають лікарі і роблять еко. А толку немає, і коли вже геть знемірились, шукають вже народний, народну якусь практику, щось, щоб таке ж допомогло, приходять. Я обично прошу, дуже їх багато таких, жалко, що молоді люди, а вважають, а не получається в них нічого. Я рекомендую приходити обом супругам. Значить, приходять і я питаю, що, як... Була, була така сімейна, не одна, ну я заодно розкажу, пар, пара приходила. Робили еко. Довго не було діток у них, Біжджі. довго не було діток, і е, вони робили еко, еко негативне. І сказали, через пів року знову прийти на повтор. Вони е, хтось ці жіночі розказав? Вона прийшла, кажу, а чоловік, а він не прийде, він, ні, він не прийде, це його другий брак, і в той в три роки прожив, і того не було, там не було дітей знову, я кажу, винна, я лікуюся, а він не може. Кажу, прийди разом з ним, обов'язково, все, прошу, щоб прийшли обоє. Значить, роз, розпитую, розказую, він прийшов, такий красавець, надменний, у мене все нормально, все, кажу, ти здавав аналізи, ти, ну, Став дивитися і, кажу, здає аналізи, а потім прийдеш. В нього він здав аналізи, чухає голову, каже, Тютюда, а як ви знали? А вона лічиться все. А в нього 3% живучості сперматозоїдів і неподвижні вони. Кажу, будете разом старатися робити того. І всім розказую такий приклад. Зерно сіється у підготовлену почву. Ви що робите? Перекопуєте грядку, поливаєте, розбиваєте грудочки, все, коли підготовили всю грядку, але зерно має бути відборним. Якщо вона лічиться, а ти, кажу, десь той його знає, що, і, і потім навіть якщо десь з великим трудом ну, получиться, завагітніє, а воно слабеньке дитя. Ну, от кажу, цей, от, садиш розсаду і дивишся, який лучший росточок ти садиш, а, а погане десь без листочка ти ж його не садиш. От, якщо, кажу, у тебе буде дитя слабеньке, ти дочекаєш його на кінець, ти будеш бігати, ти готов бігати з ним по лікарнях і постійно струситися над ним? То кажу, старайтеся пропити обоє. Я їм рекомендую три місяці. Такий, ну І вчені дослідили, і лікарі, що за три місяці якось міняється організм, чиститься кров, відновлюється, знімається запалення, де щось непорядок, вони п'ють обоє три місяці дружно продукти, комплекс продуктів жінництва. А що ми назначаємо при безпродії? І обов'язково на доміку теж. Вони, вони теж там по часу, по два, як не виходить, але днів 10 вони собі, крім того всього, Наскільки воно ізучене ще не знаю, але щось допомагає точно. От, це треба, щоб спеціалісти цим займалися і слідували далі. Що ну, ну, да, що воно допомагає, то да. Що я рекомендую? Приймати пергу, місяць перга, місяць пило. Відновлюється мікрофлора кишечника. Якщо... Дезбакиріози, якщо рослина, значить, воно, воно дуже класно допомагає, особливо чоловікам безплодії, імпотенція, чоловіче-жіноче безплодії, в кого якась мастопотія, в, жіно... в общем, різні оці гормональні одекринні сфера, воно дуже добре працює. Місяць прийом перги, місяць переходить на пилок. От, пилок ще, крім того, печіночку почистить, теж треба. Оце місяць перга, місяць пилок, знов знову перга. От, потім е, моль воскова, настоянка воскової молі теж приймають три рази в день. Вона знімає запалення, вона чистить сосуди, вона деякі спайочки, якщо в жінки десь спайки, е, вона обирає. Ну, і, і по щитовидки, по гормональній ендокрині воно теж працює. І от пергу, оцю, настоянку молі три місяці п'ють, без перерви. Єдиний продукт, який можна без перерви пити. І ще одне, що якщо там якась інфекція, то можна прополіс, то якщо там якісь перехворіли інфекцію, то прополіс. А так, обично, не, не все прополіс. От. І е, трутневе молочко. Місяць трутневе молочко, місяць личинки мату От. Тоже. Значить, трудневе молочко це таке тваринного походження, гормоноподобні речовини, вони такі, як людини, от і приймають раз у день положиться, тільки там тонкості по прийому є. Трудневе молочко приймається в залежності від це вже теж наші такі спостереження. Що бо ніде в літературі не дуже написано. Ти рекомендують автори до їжі і після. А я по собі вже побачила, і от дійсно це підтверджується, що в кого повишена кислотність шумкового сока або нормальна приймається після їжі, десь через півгодини. А так. Да. А в кого, в кого тиск, не тиск, а кислотність нульова низька, то до їжі за годинку. Тримати бажано під язиком довгий час, не ковтати, не запивати. От. І от такі. Місяць трутневе, місяць личинки маток. Мат, личинки маток вже приймаються при відборі молочка, там личинки є, і от вони перетираються, змішуються з медом. І отож приймаються вже в залежності від тиску. Якщо тиск високий до їжі, якщо нормальний, кофейна ложечка, а якщо, якщо високий або повишений кофейна ложечка, а якщо низький чи нормальний – чайна ложка, раз у день. От, місяць те, місяць те. Трудневе ще така штука, дуже його хвалять. Но, е, ми займаємося з якого? Третього року десь. Е, трудневим молочком чоловік привозив з басики, вирізував лавці трутні, це трошки боротьба з кліщом, вирізує, але разом з тим, що воно цінне, і ми готуємо його на меду, він привозить мені такі пакети, я починаю, коли б він не привіз, 12-ті час ночі, я починаю, стаю, вирізую, дивлюся, де я фасую, де, куди, куди воно те, що не потрібне, викидаю, а потім е, душиться, змішується з медом, важиться, оце все, і в морозілку треба покласти. От. І я ну, помила руки, все помила, все, і раніше займалася, а потім в мене набута алергія стала страшна. Настільки страшна алергія, я не знаю, як подітися, руки чешуться, руки розпухають, не, не знаю, куди їх втрумити, настільки алергія сильна. А як буває, якось видушуєші, цвиркне, в око попадає, заливає, як мак, в око, кроузіані, таке страшне. До того зуд, до того пече що і, кстаті, проти яді, я маточним молочком закапати, все нормально. Це вже дуже провірено. То я зараз беру ці плотні рукавиці, щоб, Боронь Божа, не тріснули, оці такі якісь оранжеві, які грубі рукавиці, очки натягую, що такі іменно строїтельні, щоб вони зажали, щоб туди не попало нічого. І через то люди треба обов'язково перед тим, як... Радити людині треба, щоб вона зробила пробу, обов'язково, десь далеко отут внутрішня сторона от, е, помастила, трошки подивилася, понаблюдала, якщо реакція нормальна. Як правило, нормальна, але є одиниці, в кого в мене то набута, а в людей може бути теж не дуже. От. І от до їжі, хто, хто починає пити, а я не знаю, яка кислотность, п'є до, до їжі, а воно Голодні тянущі, болі починаються. Роздражає шлунок дуже. Через то, а після їжі нормально. Це теж я провірила, я пробувала. До того ну, не йде. А після того все нормально. Так що тоже дуже важливий час прийому, ну, і люди, очку. Я дуже прошу, от на які стадії е, лікування ви закінчили попереднє лікування, ви зробили обстеження, ходили там в музей, робили аналізи, що там дивитися. І через ці місяці знов йдете і робите. Це е, ви собі по своєму стану побачили і разом з тим, е, ще крім того, ви е, відчуєте, ну, побачите динаміку на бумазі, щоб, щоб я не доказувала, а й лікар дивиться, і ой, які у вас результати, та ви що та? Дуже часто до трьох місяців не дотягують такі безплідні виспл... прари. Ну, буває раніше вагітність наступає, теж був такий випадок. Після, то, після ЕКО просила, це було вмішатіство, треба почекати, не спіши, якось підохраняйтеся зразу. Навіть якщо ну, все рівно трошечки потерпіти, ти маєш повернутися в норму. Не послухали, вона дзвонить мені, ой, ви знаєте, я завагітна, я вагітна, я вже зробила тест, я вагітна. Я кажу, куди ти спішила? Ти, ти живеш в селі. Десь шарпнула, щось підняла, це ж, ж хазяйство, городи і все остальне. Я виїхала на виставку на Спаса в Київ, приїжджаю, розказує чоловік, а він приїхав назад додому, розказує, що приходила ця діяль, і що, плаче, що каже, я кажу, на, на суханянній потім прийшла до мене, теж плаче, що таке, почистили, кажуть, а що ти спішила, ой, я вже все равно, я вже знаю, що все таки буде, я, я тепер буду все соблюдати, в них зараз дві дівчинки, і при тому, що коли друга дитина, через два роки, теж вона завагітніла, вона прийшла, Десь місяці було п'ять з половиною, вона плаче, знову прийшла, що таке, ой, пішла ставати на учет, подивилися, щось там в неї знайшли, сказали, треба приривати вагітність, що здуріла, у тебе вже жива дитина, куди, яка, яка, яке преривання, ти так довго чекала, ну слава Богу, з божою допомогою, з продуктами, з допомогою продуктів джільництва, все нормально, вона родила другу дівчинку, і все нормально зараз. Через то кажу, багато, дуже один другому передають, звідки вони йдуть, не знаю, але їх дуже багато. От. І колись у нас на виставці підійшов один чоловік. Хто він приходить на виставці, різні люди приходять, і він розказує, а я, Лаврія стояла, і дуже багато людей було, я, мої клієнти, я їх відпускала. І разом розказую, а він стоїть каже, та як воно таке цінне, то нашу ми тут, я лікар, нашу ж тоді ми тут, е, стільки вчимося, і, якби воно так допомагало, то нашу тоді лікарі. А ці люди, клієнти, Боже, вони на, на, на, на нього так накинулися, розказують, що в нас те пройшло, в нас те пройшло, вони думали, а я вже засміялася, думаю, слава Богу, що мені не треба доказувати, і вони самі доказують. А потім він зацікавився, я не дала літературу, він зацікавився, і ми після люди розійшлися, ми години дві шість. спілкувалися з інститута репродукції. От, і кажу, якщо у е, вас є такі проблемні сім'ї, пари, візьміть там на пробу, беріть там, ви дві-три, і ви самі можете наблюдати їх, аналізи, що ви там робите, контролюєте, ведіть їх. От, і побачите самі. Він через місяць каже, ви що такі результати іменно по спермограммі після тих е, абортів, викидишів, Тоже тож спайки дуже часто в трубах, тоже відновлюються. Так що це все спокійно, стопроцентно, на стільки, я кажу, цих «похресників» в кавичках, е, вже, що а колись нам е, прислав один знайомий, він вже на пенсії десь уїхав зараз, а він прислав, ми працювали з ним, і він на Новий рік поздоровлення нам дав, і він те, ну, на, на, на, на екрані показав. Каже, оце наші общі дітки. Повністю фотографії всіх діток, які, благодаря йому і нашим продуктам, з'явилися на світ. Так що це 100%. – Підвищуємо демографічний стан так. України. – Дуже дякую, Захвіт, дуже дякую. – Продовжуємо запитання, будь а, ласка. – Будь ласка, а як бжелінний рік переносить процедури, коли вони лікують? пациентов, проседает рей, и сроки, когда ефективна апі... сон на вуликах до сентября, до августа, с мая. Угу. И второе вопрос, в двоих в домике, это не противопоказание там. Я еще один раз скажу. Один раз приїжджав у нас батюшка, священник з дитиною, дитина, у нього церебральний параліч. був. Років вісім дитина хлопчику, ну, вони на руках його носили, вони з матушкою прийшли, вони на руках несли його то uh, це дитя чуть, воно не могло лежати, воно настільки, ну щось йому не так, розумієте? І ця матушка каже, давай я буду сидіти, ти забери. Він вийшов, тому що він я не знаю, от така, от, з такими проблемами, напевно, двох не можна. От, якщо дуже якісь виражені, серйозні, то, то не можна. А так, якщо там, ну, там в обох давліннях, в обох якісь там проблеми з спиною, чи там якісь, якщо там немає таких дуже різких, ну, якщо онкологія в одного, а в другого щось таке, то не бажано, звісно. Ну, ми стараємося з такими проблемами. Одна жіночка у нас ходила з онкологією, да, їй ставало легше, вона дуже дякувала. От, ну, ми просто не могли її відмовити, ми не знали наскільки, ну вона казала, що їй легше, вона пила продукти в жінистах, вона легше, вона пару років боролася, ну потім пішла все таки, казала, не йди, вона лучі зробила, хімію після того… Ну, дуже тяжкі були наслідки і її, к сожалению, не стало. Але я кажу, поки, поки ми боролися без цих хімій, було все добре. Так. Э... Відносно того, чи присідає сім'я, чи не присідає, ну, я такого не спостерігаю. Такого я не, не спостерігаю. Може, тому що вони живуть на собственних кормах, тобто я їх не, вже з 91-го року вони не знають, що таке цукор, мої бджоли. Але через то вони мають більшу таку запас, потенціал більший. Ну, якщо бджола. Наладан дихає, то там любий ляже на нього, то й погано буде. Якщо вона бодра і здорова, то їй нічого не страшає. Нам, нам, нам Тим більше на лежанці чотири сім'ї, так що людина ну, не може, кріму, бути нездоровою. Десь повинна бути здоровою теж. Так, Ігор, пожалуйста, ласка. Да, Добрий вечір, Кишинюк. Хотел бы задать вопрос, как боретесь с щитовидной железой, с проблемами, и какой оптимальный, скажем, продукт ну, Это очень интересное и актуальное для Украины, не знаю, как для Молдовы, потому что у нас Чорнобиль тут близенько. И, как правило, люди начали с массовой проблемой с щитовидкой, образуются узлы и так далее, и так далее. Що я хочу сказати? Одній дамі з вузлами вузлом щитовидки 2 см, була назначена операція, по, щоб удалити цей вузол спуском щитовидки. Вона звернулася до нас. Ми її назначили вузьку моль на стойку три місяці. За три місяці вона приймала і тільки? Ну, моль, що вона ще? Трупневим молочком моль перга пилок курсами і прополісу військового, прополіс, і прополіс, прополіс аж, це ми вичитали, що е, в Японії займалися, е, після, після Нагасаки Хіросіми, то там давали великі дози прополіса, ну іменно саме краще, з Конгресу якийсь доклад був, по і, що іменно прополіс водна, водна витяжка, прополіс аж не вважається, це на е, 10, 10 грамів, прополіса 100 грамів кип'ятку 45 хвилин вариться на водяній бані тут на водяній бані от і ту юшечку приймати по столовій ложці три рази в день додатково приймається моль три місяці без прополіс місяць п'ється потім робиться перерва а е, моль е, приймається три місяці без перерви просим обов'язково якщо проблеми з щитовидкою просим УЗІ гормональний аналіз в бува... мене жіночка приймала 8 років гормони, прийшла плаче. Деякі поправляються на гормонах, вона наоборот похудала, дуже плаксива, така, стала нервна, і е... додають ті гормони, і додають вона в області Вінниці, вендокрину стояла на очоті. Кажу, будеш приймати це все. Ой, то як це мене, я на роботі кажу, захочеш, якщо тебе припекло, при, будеш приймати і все соблюдати, і не пропускати. От, не виходить? От, дуже прошу, щоб були дуже дисципліновані. Якщо, якщо вже взялася, звернулася до нас, я відповідаю за тебе, ти повинна все соблюдати. От. то через три місяць і об'язательно обстеження на якій стадії тими препаратами ти закінчила лікування, яка в тебе вже ну, е е е картина. І потім починай приймати ці через три місяці можеш повторно зробити узів гормони Вона вийшла тільки вийшла від узіста. І дзвонить мені, захектала, ой, ви знаєте, в мене таке, в мене того нема, в мене того, в мене розсосалися, брат, в шокі, непонятним образом розсосалися. Дяку не підібрали Нікованя. І каже: просто... а що ти робила? Вона каже, пила ваші гормони, психанула так, пила ваші гормони. А, а кажу, чого ж ти не казала, вони ж тепер будуть тої дози всім назначати зразу, бо що така. Бо, ми подобрали нужну дозу гормону. І от вона, вона настільки, але каже: знаєте що? Вона вже прийшла, так: Пиши, пиши, напиши оце, що ти приймала, як воно у нас зошит відгуків. Вона написала, але каже: "Знаєте що? Я ні разочечку не пропустила, так як ви казали. От хто дисциплінований, дійсно. Що зробиш? А? Щоб дзвонити їй. А, це вже. Так, поки Василь ми поки не забув. Гуща, оце полісну настойку ви робите, хоче водну, хоч... хоче спиртову на 70, на 70, а там залишається остаток. Його почали ми на алкоголі робити 96, 70 дуже багато остатків з прополісу. Він, вроді, в'язкий, вроді би такий, що повинен піти, а а він не йде. І е, я спокійно Пащенка послухала. Коли слухали, ми їздили в Росію з ним говорили, общалися довго дорогою і е, я кажу, от багато лишається після спиртового прополісу, от дуже багато залишається, ти ж мусиш куди його одягати. Він каже, а я роблю мазі на нього, от мазу вискову з прополісом, я каже, оці осадки, просушую і потім роблю. І я стала робити, бо я брала чистий нативний прополіс і змічала в мазі, а тепер я беру те, і теж гарний, теж, ну, я не відчуваю ніякого. Люди, не... во всякому випадку, в мене такі клієнти в Києві були, що тільки я щось чуть-чуть думаю, ой, літо, а в нас баночка така з нахлобучкою, от. і воно е, жирне, і якщо, да, коли оця баночка закрутка плотно, то це, і коли жарко, воно буває протікає, десь повернулася баночка і протікає, і от мурзає цю етикетку, я її віддираю, бо не нову чіпляю, от. думаю, а я ж літом зроблю собі трошки більше воску. Щоб воно крепше, твердіше було. І я привезла цю мазь і каже, а це не та мазь. Є такі приєдноші. Так наскільки, наскільки поняв, а це не та мазь, я кажу, та сама, тільки трошки більше. Я зразу відчув, що це не та, розумієте? Хочеться, щоб воно не витікало, бо ну, ми привикли в таку тару, наче люди знають. Але роблю той прополіс уже після, після спиртового, в мазі. А після водного, то можна морозілку його забрати і подрібне залити алкоголем. Це вже очищення. Там тільки водна фракція. Влезла. Той не буде морзити стакани. Якщо водний забрали, то вже на алкоголі не буде морзити. Бо той дуже страшно мурзає всю тару, як ви берете, ложечки, стакани. Слуга, наступне все. питання, у кого є. Хотілося б ще один вопросі задати. Давай. Э, да, насчёт подагры. Подагра вот так, э, какие продукты человеку можно использовать? Ну, так, На да. молочко найкраще. От, воно покращує обмінні процеси. Щевая кислота в суставах, подагра. У да. В мене був а, такий випадок в із за 8 років Дніпро, 90-ті роки. Кожен місяць як на роботу їздила, зазила ці продукти. В мене вже були свої клієнти, на озерці стояла. І от прийшов один а, мужчина, десь років 50 йому. І він розказує, що він даль, дальнобойщик. І каже, в нас, ну, яка, питання, зараз у ці шмелі з'явились, тоді може не було їх. І каже, питання там десь щоб перехватив, то сухом'ятка, то все, дуже е, запориві, вибачте. Такі, ду, ду, тяжко дуже, в общем, проблеми. Геморрой вийшов, і сам тіло кучав, і ноги болять. І, е, ну я, ну шо, бачу, що, бачиш, що у мене беруть молочко, а давайте я візьму, кажу, візьміть молочко. Оце, подивіться, воно, і в літературі я зустрічала, що теж. І він взяв цю баночку, ну була майонезна баночка. От такі от. Ми зараз робимо таке молочко, от такі баночки. От. А це е, була майонезна баночка, ми брали тоді, або 4, або 8 грамів, або, або 1 до 100, або 1 до 50 концентрацій. Ну я йому сказала, віддав, в нього нормально йти, значить, кажу, це вам на два курси по 20 днів, тоді я казала. Він приїхав через пару місяців, він знайшов мене і каже, ви знаєте, я в шокі, і в мене каже, що, а в нього ще щось на, на п'яті, чи що, шпора, чи що, я не знаю, він не ходив в лікарню. Він каже, як чуть-чуть, як не так стану, то падаю, така боль сильна. І каже, я після тих двох курсів, я стаю, я забувся, я дивлюся, а що це таке, що мене нога повністю не болить. Ну, теж ж ці солі, це все воно, ці кислота, оце воно видно було, ну, я так думаю, що це, що це ця петушна шкора, І що ще він сказав, що, каже, мене крім того ще, перед рейсами він десь там далеко їздив і, каже, нас провіряють перед рейсом. То я, каже, побачив, що я на кілька рядочків став бачити більше. Ну, нижче. нижче, нижче, менші, до три радочки, каже, нижче бачите, У мене настільки зір покращився, а воно і внутричерепне давлення, нас не давлення уменьшає, зріння, пам'ять, так що воно, ну, все разом, підіймаєте, тут не можна щось, я стільки прошу людей, що ніколи не зациклюйтесь на свої одні проблеми, от вона, її болит вона прийшла, бо вона неї це, продукти бджільництва це не таблетка, Випив, і тобі через півчаса стало чи 20 хвилин стало легше, а через два хвилин я таблетки минуло і, наприклад, при давленні, і давлення знов пішло в воду. Знову тобі треба пити таблетку. Що таке, е, таке таблетка? Таблетка це е, п'яти при високому, наприклад, давленні. Випили таблетку, це сусуду таблетка. Сусуди розширились і ваша причина не устранилася. Просто ваша густа кров легше пройшла по сусу. Тим часом просто густа кров пройшла легше по широких сосудах. Дія таблетки минула, сусуди звузились, і вам знову погано знову пити таблетку. Коли ви, наприклад, п'єте продукти бджілства, мольоску, молочко, матошне пергу, що робиться? Розріджується кров, чистяться сосуди, убирається лишній холестерин, убирається запалення. І ви, ви наприклад, при одному, э, прийшли при давленні, а попутно ціла куча, і цей сіт проходить, і ще там щось проходить, вони приходять, розказують з таким восторгом. Та мені це, це, це не, не, не дивно, а їм дивно, людям дивно, тому що це не ліки. Ви весь організм оздоровлюєте. Скажіть, будь ласка, а можна е, приймати одночасно настойку воскової молі і настойку прополіса на спирту? Одночасно можна? Можна, можна і в одну рінку вдати. Туди накапали та й друге, і що вам там два рази. Я секрет розкажу. У нас вечно часу немає, то я в одну чарочку, каже, давай, каже, свої чари. І я в одну чарочку: молі 30 капель, прополісу 30 капель, подмору 30 капель водою розвели. Оце ми випили перед їдою. І ми знаємо, що ви передумали ціли, ціли, цілий день гуляєте. <рес> якщо припекло, якщо десь кашель чи що, то ми п'ємо так, як положено, три рази в день. А так у нас немає часу. Ми буває обідаємо два чи снідаємо два часи дня, а буває забуваємо, а буває нема часу. Нема часу, бо тому -то вулик розкритий, а тут ще треба а робити. А то йде клієнт і заказав таку телегу, що треба готуватися, ми... То в нас трошки нарушається, звісно, але. Так, будь ласка, питання. <рес> наступне. У меня еще один такой вопрос. Рашад Запорожье. Сейчас актуально вот, раневые раны, вот, полевые раны, осколочные раны. Якщо можна, пожалуйста, конкретний якийсь нибудь мазь там рецепт, якщо вот, вам не жалко, якби как бы сказали секрет фірми там ні, то це мінімум суставна. Ну, ця воскова мазь з прополісом. Колись її я не пам'ятаю чи то медсестра, чи то санітарка під час під час Другої світової війни. Вона виносила з поля бою під лікон, ну, ранених і ті люди, які десь в таких умовах, що не можна далеко до оспіта, а треба було гнойні рани, то вона сама, в неї були вдома колись була пасіка, вона бачила, як займалися, і вона приготувала цю мазь. Оце ж вона оце пустила таку у світ таку, такий цей рецепт. Не пам'ятаю фамілії Значить, Стакан, стакан олії, е, береться така як спічісна коробочка по, по обйому, або 30-50 грамів воску і пів жовтка вареного курячого яйця. От, і і оце олія. готується і олія, ну олія, я сказала стакан. Я е, е, чула за чимось, мазь, вони розказували багато, Думаю, прополіс такий класний, у мене якісь були проблеми. Думаю, а чого я туди не добавлю прополіса? Я боялася, я не знала, як його правильно. Це було, Боже мій, коли. І раніше ми э, перший раз прийшли, приїхали в Лавру, і э, я давала інструкцію із Зоша. На, те, ось ось забрус беріть, це забрусний віск, ви пережували, ці вижовки не викидайте, а потім на водяній бані перетопіть, і у вас буде шикарний забрусний віск, і готуйте, готуйте собі цю мазь». Давала рецепт, а вони «Та, що? Та, та робіть, ми немає, не можемо, не вміємо». Ну, я і перший раз приїхала, стала робити цю мазь, да, вона пішла, хорошо, люди брали, а потім думаю, я ж добавлю, бо, бо треба воск воском. Все добре, ну, ну прополіс треба, прополіс обезбалює, прополіс анестезує, прополіс э, і лотоги і, ну, і все. Короче, сам, проситься, там, да? сам проситься, да? проситься, І я стала потрошечки. Жіночка одна брала э, в кстати, жіночка, врач сама вона брала, каже в мене там по-женському. А ви мені без прополіса робите, бо в мене на прополіс алергія то я її робила без прополісу, а воно мені, ну такі ж ну, чухаються руки, ну, ну як же ж в неї такі проблеми, воно ж поможе. Я її таки чуть-чуть, я її не казала, я її трохи, чисто сліди такі, знаєте, я щоб це саме. Але вона каже, оце хороше. Ну, ну, прополіс має такі ізумітні властивості, воно і грибок, воно, воно цілу кучу проблем убирає молочниця, оця мазь дуже добре при молочниці, при... і вона на рани тоже. То За цю жіночку, цю медсестру розказую, що вона стала робити і, удали, і стала заживати рани. В таких походних умовах, де не можна, де, де крайтерами, воно дуже класно. І, і ну, практично воно, воно при геморогі, воно при всьому. Насморк, гайморід, супер, це пролежні, коли лежачі люди, люди після інсульта, хтось доглядає, приходять до нас ті люди, які доглядають, беруть, як колись на Москву люди доглядали, жінки приходили, брали мене мазь для своїх цих людей, затягуються, і, і на рану теж, так і, опять же, марганцовкою промивати, Остатки мазі, остатки тих гнойних виділень, оце все очищати і наносити. І воно затягує, воно швидко. Ожоги страшні. Тоже от, я, ви знаєте, оце відколи війна, Багато просять, давайте, давайте, ми приносимо е, туди волонтерські, скільки раз приносимо цю власть, назад ніхто нічого не каже, я не знаю, чи вона не доходить туди, вона настільки цінна, у нас колись приходили в 13-14 рік, в АТО брали багато, приходили військові медики, брали багато, а чого зараз не беруть, я не знаю, я приждала, цілу коробку дала, воно повинно бути, в кожного, Чоловіка десь вибачте, геморой, десь насморк, десь, десь руки, сухі, вітер, оце все, трещини трещини. це все тріщини на п'ятах, тріщина. Це перша необхідність. Не беруть, не знаю чого Скажіть, це... скажіть, ласка, в ту масі прополюс додають спиртову настойку і витяж? Ні, ні, ні, натівний, натівний. Оце після. Ну зараз я стала додати, бо дуже багато в нас після спиртового лишається. Читаю, третя частина банки лишається і куди його викидати. Підсушується, а тоді додавляю оце, що вижив, ну, після після вицідили, потім розстелили, просушили і потом додають. Скажіть, в якій пропорції ну, так от, от лично ви, в якій пропорції, скажімо так, Тот, що остався від спіртова, бо виходить. Да, я важу, я важу. Оце все воно ж там, чи, там відійшло, розумієте, коли од воно ж все рівно очищ... водна фракція відійшла, відійшла. Е... Коли водний робимо, водна фракція і в А тут теж відходить, воно лишається, вважайте, чистий прополіс там. Водно, очищ... вийшло. Я вважую. Коли я чистий натівний брала 10 грам, то це десь грам 12. Чуть більше. На, на порції, на стакан. Добре вечір. Так, ми, слухаємо, ми слухаємо вас, задавайте питання. Я хотів, я, хотів, я хотів запитати, чи є у вас публікації чи література по, по апітерапії? І якщо є, то як її можна купити? І, наступне питання, чи можете ви залишити телефон, щоб е, провести наша... консультацію? Ось вийшла наша друга книга. І цілить вас лікар Джула. Скажіть, будь ласка, це у вас зовсім інша тематика в тій книзі, чи друга книга, чи це просто доповнення? Це книга, книга духу. Доп... Як... Як, як можна з вами зв'язатися, щоб її купити? Телефони Телефон... на чаті, шановний Іван Козак, телефони в чаті. Так, -та. можете замовити. Я коротенько вам э, розкажу е, тут охарактеризовані всі продукти бджільництва, біологічні е, властивості, хімічний склад, е, потім е, досвід наш. Ну, це така вона. Не, не, не, така, не, не сухомедичними термінами, а такий розмовна е, такою Нове. мовою, написана простою, доступною, е, як художня майже. Але там і наука, і практика, і все це описано. І потім багато, багато є наших наработок, там багато рецептів, потім подані відгуки клієнтів, які оздоровились нашою продукцією з її дозволу публікували. В кінці подані таблиці, які професор Горчаков на своєму експертному приборі протестував. І там система, орган, і який продукт. Це більше для лікарів, щоб вони орієнтували, що куди назначати. Ну і людина може теж там все описано, можна розібратися. Дякую, дякую. То можна буде у вас замовити. Поки що є, так, да, можна. Дякую. Так, будь ласка, наступне за питання. Дякую, Іван. У мене таке питання. Було у вашій практиці використання воску з прополісом у вигляді аплікацій? От як азакиріт використовують у ліковольних цілях, щоб воск розплавляли з прополісом і накладали на уражені ділянки, скажімо, м'язи, поглоби? Колись один я раз не... я їхала з Дніпропетровська. На третій полці, бо місця не було, От, це ж з, з торгівця їхала. От, не було місця на, в обчому вагоні, на третій полці, і дуже мене протягнуло. Я ледве притягнула ту кравчучку, боком йшла, я не могла тоді взагалі. І мені чоловік привіз з пасіки холстики прополісні. ця така е, тряпочка, яка зверху на, на рамках стоїть. Вона там, і я, Діпрополіс, прополіс, і, і він мені приклав, зав'язали. Я два дні ходила, відпустила повністю, бо в мене неврологія. Дуже було, воно так гріло, я окуталась, звісно, дуже класно. Потім я ці холстики возила людям, бо мені дуже сподобалось. І, а так, чесно, ми не займалися. Чесно кажучи, на стільки роботи... У нас пасіки в 25-30 кілометрів і вдома, третій точок. І, і ще якісь город, і ще щось, крім того, і ми, вибачте, гончі, літаємо ні, Що встигаємо? Плітаємо. А мазь. мазь дуже класна, мені не треба того всього, тому що вона теж діє, вона працює. Там, як шепиться, прополі з до шкіри, ви думаєте, як його відмити, і хто його відмиє? Після, після цього холсіка, навіть якщо так це саме, то теж то було, прилипало, і футболка ті, прилипала, і неприємно, коли воно липне. Коли і то... хоч ще такий наш е, апітерапевт, він розказував мені, що він лікує оці суглоби і другі проблемні місця вощиною, бере вощиною, огартає суглоб, і утепліший компрес на ніч. На ранок каже, ця вощина стає трухою. Все сін не уходить в суглоб і дуже помічне. Іменно вощину проще, і вона вже готова пластина, не треба виливати нічого. Ми ви не пробували так. Так що можете ти вощиною використати, спробувати. Я думаю, що це. Я не пробував, але така інформація є. Ну, мабуть, ваша мать зручніше. Дякую. Ну, бо дорога, надорога, дорога. ще надорога. надорога мать на там, фольгу, або... Каже, пасінь, як і серця відриває цей. Вмикаємо мікрофони. Кому сподобалось, дякуємо наших шановних гостей. І на цьому будемо закінчувати. Дуже Кому сподобалось, дякуємо. Дякую. Слава Україні! А все добре, на добранічні!